Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túr részvőket is. Én Bartatusek Nébolya vagyok, mi vagyunk a PPH egyik tízes párja. Én Bartatusek János vagyok, az Ibolya férje. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. PPH elő, előtti foglalkozásom. 10 hát évig ácsolással foglalkoztam, viszont már az az háttérbe szorult, és csak szórakozásként szoktam művelni. És a PPH tanulószervezés, csapatszervezéssel foglalkozom főtevékenységbe, ami igen sok élményt biztosít, és sokkal változatosabb, mint ácsolni. Gyulán élünk a feleségem, a családi helyzetem a feleségem, <gül> és van egy 15 éves lányunk. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiát tanulni, mert mint mindenki más is, találtam egy Facebook-ra kirakott PPS s hirdetést, arra rákattintottam, és beregisztráltam az oldalra, és hát egyből felkeltette az érdeklődésem, hogy vajon mit lehet itt tanulni. Ezért felhívtam a Szedlacsik Mariant, a Miklós párját, és beszélgettünk egy kicsit. Majd egy olyan két hét gondolkodás után befizettem az első tandíjat, ami 2014 októberben volt. Azóta mi itt vagyunk, Életem egyik legjobb döntésének, hanem a legjobbnak. Ezt itt az életünk teljesen megváltozott tőle, jó irányba, ami azt jelenti, hogy tudjuk egymást kezelni, máshogy nőtt fel a gyerek, és teljesen más állapotok uralkodnak körülöttünk, mint régen, ez mind-mind pozitív irányba. Hát a képzések által élet, minden életterületemet jobban tudom képviselni, magamat is az életterületeken, jobb megoldásokat kapunk mert ugye itt mindenki tud tanácsot kapni, mindenkinek van vezetője ha a vezető nem tud válaszolni, akkor Szedlacsik Miklós személyesen is tud válaszolni problémákra megoldást adni, ami ugye egy ragyogó dolog, máshol más ilyen intézményekben ez nem jellemző Magamról is röviden annyit, hogy a PP előtti foglalkozásom én itt végeztem ma már viszont a PPH-val foglalkozunk, főtevékenységünk. Én a PPH-nál azért kezdtem el a képzést, mert, mert el kellett, <gül> szoktam mondani Szedlacsik Csik Marian, hogy egy kis nyomás miatt, na jó nem, de tényleg ez is volt. Én azért kezdtem el igazából a képzést, mert mivel mondta a párom, ő négy hónappal hamarabb kezdte el, nekem volt lehetőségem vele hallgatni a képzésekben is. És nekem a képzések hallgatása által az volt a legelső, a mester, aki tanít. Nekem ő volt a legelső, aki azt mondtam, hogy aki, amit tanít, úgy él, az egy etikus ember. És nekem ez volt az alapok alapja, mert nagyon fele voltunk már, nagyon fele tanultunk. Nekem volt, ami nem igazán volt, szimpatikus a mesterben, ez a hitelesség. A másik pedig az, hogy... Nem mindig, sőt talán nem is kaptuk meg azokat a, a módszereket, amivel jobbá tudtuk volna tenni az életünket, amit be tudunk építeni a hétköznapjainkba. Ugyanis mi amikor idejöttünk, akkor valóban nagyon sok ö, problémáink voltak. Ide tudom... Elég, elég gáz volt. Igen. Ide tudom sorolni, én mindig elszoktam, van a régiek már biztos többet hallották, de az újat még nem. Nekem nagyon fontos volt az, hogy a párkapcsolatom jó legyen, és mi nem igazán tudtuk... Ö, Egymást úgy kezelni, hogy az a jövőben egy boldog élet legyen. Hát ez is már most teljesen másképp működik. Voltak, tehát itt tényleg, ami az életünkbe, életünkhöz tartozik, ez legyen. A gyermeknevelés csodálatos dolog, így anyának lenni, akár feleségnek lenni tényleg, hogy ne elnyomjam azt az embert, aki, aki azért van mellettem, hogy a jövőnket Építsa, hanem, hanem én is ö, toljam azt a szekeret, együtt toljuk azt a szekeret. Hát anyaként is csodálatos gyereket nevelni, hogy olyan példát tudunk neki mutatni, ami az ő jövője is lesz és jobb legyen neki. Megsorolhatnám, tehát nagyon-nagyon sok mindent kaptunk, és ö, hát azóta tényleg egyre boldogabb házasságban élünk. Fantasztikus emberek vannak körülöttünk, és tényleg azt mondom, hogy ebben a mai világban én el tudom azt mondani, hogy, hogy boldog tudok lenni. A vala tudással, amit itt kapunk folyamatosan. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalt mestercoach és boldogság specialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunortree ZRT, a Nyílt Akadémia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 Vezetésével négy területen érte a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység. 87 óta foglalkozik emberekkel, 91-től szervez embereket és azóta van saját szervezésű csapata is. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében vett részt.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 Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy izéltek közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges, különleges médiumi képességgel rendelkezik. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a reglészetesebb információja bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról.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 Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Mi baj van a jelenlegi világgal? És kezdjünk félni az ufoktól? Még nem félünk elég dologtól? Mármint az emberiség, nem mi, hanem az emberiség. Na megnézzük, hogy mi baj van itt a világgal? Tehát úgy értve, hogy hogy mit okoz az, amit ugye itt a jelenlegi világunkban van. Nézzük meg, mit okoz. Jó, tehát. Tehát szedjük egy kicsit össze, hogy például ugye már régen, régóta folyik egy olyan dolog itt a bolygónkon ez kezdődött hát pont száz évvel ezelőtt az hogy lezajlott egy első világháború és hát, recesszió volt Amerikában és nem csak Amerikában hanem szerte a világon a háborút követően, ami azt jelenti hogy, hogy ilyen nagy gazdasági visszaesés indult el a 20-as években az azt jelenti hogy hogy az emberek azok még nem ismerték azt hogy fogyasztói társadalom és és élték a hagyományos életüket de gondold végig hogy az amerikai egyesült államok mint győztes hatalom az első világháborúban, ugye mit csinált? ők voltak az első olyan ország a történelemben amely futószalagon kezdte gyártani a fegyvert előtte ezt a technikát hogy futószalagon gyártják a fegyvert egyetlen egy ország sem csinálta tehát egy csomó gyárat átállítottak arra Amerikában hogy futószalagon fegyvert gyártson az első világháború során csinálták ezt és lezajlott a háború maradtak a gyárak, maradtak a futószalagok de nem kellett fegyvert gyártani a lakosság meg nem vásárolt és akkor kitalálták azt hogy termékeket kellene gyártani ezeken a futószalagokon de hát hiába gyártanak termékeket, ha az emberek nem vásárolnak tehát ezelőtt a száz évvel száz évet megelőző időszakban tehát megint csak rátérek hogy nem volt fogyasztói társadalom tehát az emberek nem fogyasztottak csak annyit amennyi a szükségletük semmivel se többet és az amerikai kormány elkezdett kutakodni hogy mit kellene tenni annak érdekében hogy a, azt a felfogozott termelést amit a háború a fegyvergyártás idézett elő, azt hogyan állítsák át termékekre, de mondom még egyszer nem voltak levők. ezáltal megbíztak elsősorban olyan szakembereket, de elsősorban egy szakember vezetése alatt aki Sigmund Freudnak volt az unokaöccse megbízták, mivel Sigmund Freud kezdte el tanulmányozni az ember működését az emberi elme működését tehát az emberi elme működését ő kezdte el tanulmányozni és ugye az unokaöccse is nála tanult Tehát ezáltal ugye ő is egy szakember volt, ugyanúgy, mint a nagybátyja, az ember működésében, tehát hogy hogy működik az ember elméje. És a kormány megbízta ugye ezt az illetőt, ugye a. Sigmund Freudnak az unokaöcsét hogy az ő vezetésével dolgozzák ki azt hogy hogyan érjék el a társadalomban hogy az emberek a szükségletükön felül vásároljanak ehhez ugye kellettek olyan szakértők akit most úgy hívnánk hogy pszichológus vagy pszichiáter tehát aki a pszichével foglalkozik oké okay? tehát az ember elméjével foglalkozik az ember gondolkodásával foglalkozik de az emberi elme és a gondolkodás az nem teljesen azonos és ugye el kellett azt érniük hogy az emberek vásároljanak tehát hogy azt a felfokozott termelést kihasználhassák a társadalomban és ugye ez az illető létrehozott egy csapatot avval kapcsolatban hogy kidolgozzák pontosan hogy mit kell tenni nyilván olyan emberekből álló csapatot hozott létre akik az emberi pszichével már előtte is foglalkoztak hogy mit tegyenek hogy az emberek vásároljanak ugye képzeljétek el, rá, tehát tudták azt már hogy a, a vágyak azok a dolgok amit az emberi elme Létrehoz, vagy létrehozhat, és a vágyakra alapítva kitalálták azt, hogy milyen reklámokat kell kihelyezni az emberek elé, akkor már akkor indult el a rádió egyébként, és nem csak a rádión keresztül, hanem plakátokon keresztül természetesen ugye akkor már elkezdték azt is hogy kidobolás, kidobolták tehát mindenféle akkori csatornán keresztül elkezdték működtetni a reklámot olyan módon hogy az emberek ne gondolkodjanak hanem vásároljanak Érted? mert ha az ember gondolkodna vásárlás közben akkor a legtöbb ember rájönne arra hogy arra valamire nincs is neki olyan nagy szüksége tehát ezáltal ugye úgy kellett kidolgozni az egész rendszert, hogy az emberek lehetőleg a reklámok hatására egyáltalán ne gondolkodjanak, hanem vágyjanak arra a dologra, és a vágyak eltompítják a gondolkodást. Tehát amikor az ember vágyik valamire, akkor az erősebb mint a gondolkodás ugye ezt ők pontosan tudták, hogy hogy működik az emberi elme, hiszen már Sigmund Freud évtizedekkel az foglalkozott ezzel a dologgal, ugye és az unoka öccse is már évtizedekkel az előtt foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy hogy lehet elérni hogy az emberek vásároljanak és rájöttek hogy a nők vágyai az jelentősebbek mint a férfiak vágyai és elkezdték a nőkön keresztül elérni hogy a nők akarjanak vásárolni ugye manapság is a nők sokkal inkább vásárlók mint a férfiak, na most olyan ö, jelekkel, olyan módon próbálták elérni és el is érték tehát nem csak próbálták hanem ugye több kísérlet volt hogy milyen módon lehet elérni hogy az, a nők vásároljanak, tehát abban az időben kezdték bevezetni például a nájló harisnyát abban az időben kezdték bevezetni a nők dohányzását abban az időben kezdték bevezetni a cigarettát mert előtte pipa volt meg szivar a cigaretta az nem volt ismert oké? tehát ez mind akkori időszakban lett kitalálva azért hogy ezeket fogyasszák az emberek és úgy csinálták ezeket a dolgokat hogy, hogy valamilyen szimbólumot kötöttek hozzá például a cigarettázáshoz a v betűt a győzelmet és ugye úgy reklámozták a cigarettát, hogy ide tették az új közé, hogy a V betűt formálják, és az azt jelenti, hogy úgy reklámozták, képzeljétek el, hogyha te cigarettázol, akkor győztes leszel. És az emberek, azok vágynak arra, hogy győztesek legyenek. Oké? Tehát még aki nem cigarettázott, az is győzni akart, Nos, de nem csak tehát akkor hozták, akkor indították el a nők számára a divatot tehát gyakorlatilag a, a vásárlásokat a nők kezdték el tehát rájöttek arra hogy a nőkben erősebben motoszkál az az érzés hogy vágyakozás vágy mint a férfiakban És ugye már a nők javában vásároltak, amikor hát gondolkoztak azok azon, hogy hogyan lehetne a férfiakat bevonni a vásárlásba és rájöttek arra, hogy a férfiakat nagyobb dolgokkal lehet bevonni a vásárlásba és ezáltal megbízták egy-egy autógyárat, élük jön a Fordot hogy gyártsanak a lakosság számára megfizethető áru népautót, ez lett a T-modell és a férfiaknak elkezdték reklámozni hogy ők lesznek a királyok hogyha autóval járnak, mert régebb, előtte az autó az a lakosság számára egy megfizethetetlen árucik volt tehát Ford létrehozta a tömegautógyártást, olcsó autógyártást és a lakosság egy jó része része számára megfizethetővé lett téve az autóvárosállás de nem a nők akartak autót vásárolni hát ugye ezért lett az hogy te vezeted az autót mert ha vezeted az autót akkor te vezető vagy ez a férfiaknak baromira tetszett hogy vezető lehet mert vezethet egy autót és lényeg az hogy a, a hölgyek azok a kisebb értékű dolgokra kezdtek el vágyódni a férfiak pedig ugye az autóra tehát lényeg az hogy most gondold végig évezredeken keresztül nem volt neyló harisnya évezredeken keresztül nem volt autó mégis működött az emberiség. Ezek nélkül is. Tehát a nailonharisnya az nem létszükséglet, de nem létszükséglet az autó sem. Érted? Tehát a vágyakon keresztül szépen fokozatosan elérték, hogy egyre több dologra vágyjanak az emberek, és vásároljanak a szükségletek, szükségletükön felül is rendszeresen például a Ford Detroitban azt alakította ki hogy elindította ugye a tömegautógyártást. ő volt a világ első a tömegautógyártásban, ugye a T-modelljével és képzeljétek el azt csinálta a Detroitban hogy fővásárolta az összes boltot ami Detroitban volt, és megtartotta a boltokat ami azt jelenti hogy Detroitba volt a világ legnagyobb autógyártása és az emberek akit, aki, amit ott kerestek pénzt az ő boltjaiban vásárolták el tehát ő kifizette az embereket ugye a fizetést és a fizetésüket az emberek az ő boltjaiban vásárolták el tehát magyarul az a pénz amit ő kifizetett dollárt az visszakerült a boltokon keresztül hozzá na ez a lényege tehát gyakorlatilag a fogyasztói társadalmi elveket azt amerikából indították el és Detroit volt a legelső olyan példa, ahol a, a mágnások, a gazdagok arra törekedtek, hogy amit kifizetnek pénzeket a dolgozóknak, az a boltokon keresztül hozzájuk menjen vissza. Ha ezt megnézed, ez most pont ugyanígy működik nagyon sokan dolgoznak multicégeknél, a multicégek tulajdonosai, akik megkapják a fizetésüket ugye az alkalmazottak a multicégektől, azok a cégtulajdonosok ugyanúgy tulajdonosai a multi üzletláncoknak, ahol az emberek alapvetően vásárolnak, ami azt jelenti, hogy a multicégek által kifizetett, Fizetések, azok a multicégek által működtetett, illetve a tulajdonosok által működtetett üzletláncokon keresztül visszamegy hozzájuk, ezt Ford találta ki ha valaki nem tudta volna, jó szóval lényeg az, Harry, Harry Ford, lényeg az hogy nagyon sok ötletet amit a 20-as években elkezdtek és csináltak egészen ugye a második világháborúig majd utána folytatták a második világháború után átvettek emberek illetve szerte a világon természetesen na most ezt most miért mondtam el hogy tisztában legyünk azzal hogy hogy indult el az hogy az emberek Vágya, tehát az emberekben vágyakat keltsenek és a vágy elnyomja az észszerű gondolkodást na most erre lehetett alapozni azt is hogyha a vágyakat fokozzák akkor az emberek a vágyaik teljesülése érdekében fölvegyenek hitel tehát magyarul eladósodjanak na most miért jó nekik hogyha egy ember eladósodik? mert onnantól kezdve ha valaki bárki eladósodik akkor bekerült abba a körbe amit ők létre akartak hozni ez a kör pedig a kiszolgáltatottság köre tehát azok az emberek akiknek hitelük lett azok bekerültek a kiszolgáltatott emberek körébe és ugye miért szerették volna hogy legyenek kiszolgáltatott emberek? mert a kiszolgáltatott embereket úgy irányítják hogy akarják azt csinálnak velük amit akarnak és létre kellett hozniuk a kiszolgáltatott emberek nagy számát a világban na szóval de ha megnézed hogy ezt miért sikerült létrehozni mert van egy nagy problémája az elmének az hogy vágyik ez honnan származik ez a vágyakozás tehát ez miért a nőktől indult ez jobban el kevésbé a férfiaktól mert ha megnézitek a nőknek a megfigyelő képessége az sokkal jobb mint a férfiaké. miért? mert ugye az őskorban a nők feladata a gyűjtögetés volt a gyűjtögetéshez meg elég jó megfigyelés kell hogy honnan szedje össze azt a bogyót, magot, stb. stb. amit utána hazavisz ráadásul még osztályozni is tudni kellett hogy az mérgező -e vagy nem mérgező stb. stb. milyen gyorsan romlik meg stb. stb. tehát ezáltal ugye a nőknek az évezredek hosszú során kifejlődött a kiváló megfigyelő képességük na most a megfigyelő képességhez hozzájárult hogyha mit tudom én a szomszéd valami olyat csinált a saját telkén vagy a saját házán ami neki nem volt akkor azt nagyon nagyon rövid idő alatt észrevette és szólt a férjének aki lehet hogy még évek múlva se vette volna észre hogy láttad mit csinálta a szomszéd? hát olyan nekem is kell vagy nekünk is kellene és a férfi mit mondott erre? tényleg, hol csinálta? én nem láttam mutasd már meg nekem és a férfinek ugye megmutatta, és lehet, hogy akkor a férfinak is na jó tényleg az jónak tűnik akkor megcsináljuk, jó? tehát gondoljátok végig ez mindig így működött tehát a, erre szokták mondani hogyha a, az emberi evolúció az a férfiaktól függött volna akkor még föncsücsülnénk a fán <gül> Jó, tehát lényeg az, hogy a hölgyek csináltak ilyen dolgokat, hogy, hogy gyorsan meg tudtak figyelni dolgokat, ezt, a, és utána akarták, hogy neki is legyen az. Tehát erre alapozták a hölgyek vágyait. Világos ez? Tehát a hölgyek eddig is úgy működtek és utána ki lehetett ezt használni hogy még inkább úgy működjenek ugye a férfiak azok el voltak, de ugye ahhoz hogy a férfiaknak is legyen vágyaik ahhoz hát ö, el kellett egy kicsit női esíteni a férfiakat, nem vicc mert mit csinált egy erőteljes férfi? azt mondta mikor a feleség megmutatta neki hogy a szomszédban mi van azt mondta hogy nem de ez így túl erélyes el kellett nőiesedni a férfiakat hogy gyengébbek legyenek a férfiak oké? Okay? tehát ez azt jelenti hogy egy gyengébb férfi az kev tehát hamarabb, kevésbé mond nemet oké? Okay? tehát ez kevésbé mond, mond, mond nemet tehát az azt jelenti hogy minél gyengébb a férfi annál engedékenyebb világos ez? tehát minél erőteljesebb egy férfi annál határozottabban mond nemet, világos ez? na most a hölgyeknél ez nem volt probléma mert a hölgyek azok alapvetően ugye genetikailag az van belé kódolva hogy engedékenyek, oké? Okay? ha várva egy hölgy nem engedékeny akkor mindjárt elmagyarázom majd hogy miért nem, jó? <gül> jó? tehát lényeg az hogy a hölgyek voltak az engedékenyek mindig és a férfiak a határozott nemet mondok és ugye rájöttek arra is hogy el kellene érni azt hogy a férfiak azok gyengüljenek ugye hogy lehet ezt elérni hogy a férfiak gyengüljenek? ahhoz hogy ezt is ugye emberi elme működése ha a férfiak gyengülését akarjuk elérni akkor az nem így megy tehát egy férfi erőteljes születésénél fogva és olyan neveltetést kap hogy végig erőteljes az megmarad erőteljesként úgy hal meg tehát az nem fog elgyengülni sose ha viszont egy gyerek esetében, egy fiúgyermek esetében az asszony tehát az anyja az erőteljes akkor a fiúgyermek az jóval gyengébb lesz mint egy olyan esetben ahol a, az anyja az gyengéd a férfi meg erőteljes tehát az apa tehát kellett a társadalmban létrehozni a gyenge férfit gyengét férfit és az erőteljes nőt, tehát azért hogy a férfiakat is ugyanúgy lehessen a vágyaikon keresztül manipulálni mint a nőket világos ez? na most akkor nézzük tovább, ehhez ugye el kellett azt érni hogy a nők viszont erősödjenek mert ez úgy működik hogyha egy erőteljesebb tehát ha erőteljesebb a nő mint a férfi a gyerekneveléskor akkor a fiúgyermek az gyenge lesz a lánygyermek pedig erős ezt nem én fedeztem föl ezt tudják száz éve hogy így működik világos ez? és ezáltal ugye kellett erősíteni a nőket, kitalálták a feminizmust ez is a 20-as években indult el a feminizmus, csak hogy mondanám nem a most 20-as években hanem száz évvel ezelőtt, ti 20-as években, ami annyit jelent hogy létrehozták hogy a nőknek ugyanolyan jogokat biztosítsanak mint a férfiaknak, jó? most milyen jogokról volt szó? hát ez sok országban szavazati jog munkához való jog, érted? ennyi, gyakorlatilag ennyi Okay? hát ennyi, tehát válláshoz való jog például tehát nehogy azt higgyétek hogy valami brutál sok jogról van szó egy pár darabról, tehát voltak olyan országok ahol nők nem kezdeményezhettek vállást voltak olyan országok ahol a nők nem szavazhattak, voltak olyan országok ahol ahol mi volt még a harmadik? ja hogy nem állhattak munkába csak a férfiak, persze így van tehát ugye voltak ilyenek és, és ugye gyakorlatilag ehhez még talán vettek egy két pontot de ennyi tehát nehogy azt így hogy, hogy tehát most elmész egy arab országba ahol te azt gondolnád hogy a nőknek nincs joguk, mégis a nők tök jól érzik ott magukat és nagyon fura mert nem a nők akarnak onnan diszidálni, emigrálni ide hanem a férfiak fura nem? tehát ha annyira a nők ellenének nyomva az araboknál akkor ők akarnának Európába emigrálni nem a férfiak vagy rosszul látom? logikus nem? tehát a, a nőknek az a helyzet ami de ha azt gondolod hogy az araboknál el vannak nyomva meg afrikai országokban el vannak nyomva akkor ők miért nem emigrálnak hm? miért a férfiak emigrálnak? Jó? maradjunk mennyi? maradjon ott a kérdés a fejedbe. Jó, szóval lényeg az hogy létrehozták, hogy igenis ugyanazokat a jogokat akarjuk, mint amit a férfiak és ezzel már a feminizmussal elérték azt hogy a nők harcosabbá váljanak a feminizmusnak az volt a lényege hogy harcosságot neveljen a nőkbe tehát hogy erősítse a nőt, oké? Okay? és elsősorban a harcossággal kivel fog harcolni? hát nem a háborúban, a háborúban ők nem harcoltak a férjével fog harcolni, világos ez? tehát lényeg az hogy gondoljátok végig szépen lépésről lépésre felépítették azt hogy a nők fokozatosan erősödjenek, a férfiak meg fokozatosan gyengüljenek, persze ugye a nők sosem lesznek olyan erősek a jelenben meg a jövőben se, mint amilyen erősek voltak a férfiak a múltban soha mert nem, akkor is nők és nem tudnak kibújni a bőrükből, érted? tehát egy, egy olyan férfi aki, aki a múltban, például mit ha megnézzük mondjuk a nagyszüleinket vagy fiatalabbak esetén a dédszülőket vagy esetleg ükszülőket, ott még lehetett látni hogy a férfi hordja a drágot és ott mindig a férfié volt az utolsó szó és nem olyan formában hogy igenis anyukám oké? Okay? tehát nem ilyen formában tehát ami azt jelenti hogy a nők soha nem lesznek olyan erősek mint a férfiak voltak a múltban, oké? Okay. de viszont a férfiak sem lesznek olyan gyengédek mint amilyen a nők voltak a múltban nem gyengék, gyengédek, oké? Okay. mert a férfiak sem tudnak kibújni a saját bőrükből, világos ez? de ez bőven elég hogy legyengültek jócskán a férfiak Jócskán meg erősödtek a nők, hogy a nőknek megmaradnak a vágyaik, és a férfiaknak meg létrehozták, hogy vágyakozzanak a férfiakban. Azáltal, hogy legyengültek. Milyen eredményeket értek el annál, a, abban az esetben, hogy a férfiak legyengültek? Azt érték el, hogy a férfi az ne legyen család ezt érték el tehát azt érték el hogy a férfi egy kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön és ne tehát egy erőteljes férfi az úgy működik csak hogy tisztában legyünk hogy irányítja az életét vezeti az életét és vezeti a családja életét is, világos ez? ez ezt jelenti? tehát az erőteljes férfi így működik tehát magyarul vezető egy erőteljes férfi az vezető ami azt jelenti hogy hogy az életben eléri azt hogy a dolgokat vezesse nem tudom világos-e a vezetés azt jelenti hogy úgy működjenek a dolgok ahogy ő akarja tehát a régi férfiak így működtek, oké? Okay? na most ez azt jelenti hogy a gyengüléssel elérték azt hogy a férfiak ne vezessenek semmit érted? ugyanúgy mint a nők sem vezettek régen igazából semmit max úgy hogy a gyerekeket vezették és kész, érted? tehát a nők soha nem voltak vezető pozícióban a gyerekeken kívül de hát ugye régen, mikor sok gyerek volt, akkor mondhatjuk azt, hogy az idősebb gyerekek vezették a gyengébbeket. Vagy a kisebbeket akarom mondani. És ugye csak az idősebb gyerekeket kellett, de azt is csak serdülőkorig. Mert serdülőkorban már az apák vezették a gyerekeket. Most no, szóval mindegy. Szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, elérték azt, Szépen lépésről lépésre, hogy a férfiak elgyengüljenek, ezáltal kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. Már nem vezetik az életüket, hanem mit kell tenniük, be kell állni alkalmazottnak, meg kell nekik mondani, hogy mit tegyenek. Régen nem kellett egy férfinak megmondani, hogy mit tegyen férfi az tette a dolgát, érted? és senkinek nem is hagyott beleszólást abba hogy ő azt tegye amit ő elképzelt, világos? ez nyilván ez ego is de a férfiakban mindig jelen volt az ego és a 20-as évekig a nőknek nem volt egójuk, ezt csak úgy mondanám tehát a nőknek nem volt egójuk, oké? Okay? na most ugye az ego mit akadályoz? hát az alkalmazkodást akadályozza, minél nagyobb valakinek az egója annál nehezebben tud alkalmazkodni oké? na akkor nézzük tovább tehát szépen elértek, hogy a férfiak gyengék legyenek, egyre gyengébbek gyengébbek minél jobban gyengülnek a férfiak annál inkább nem tudnak irányítani oké? Okay? tehát nem irányítják se a saját életüket se a család életét nem tölt be a munkájában sem vezető pozíciót érted? tehát nyilván én nem arról beszélek hogy milyen kivételek vannak én arról beszélek hogy hogy működött az emberek nagy, nagyon nagy része világos ez? tehát a az emberek egy kis része volt csak szolga érted? tehát ott voltak szolgák ahol létrehozták mondjuk a rabszolgatartást mondjuk Amerikába érted? vagy ott voltak szolgák hogy itt Magyarországon is voltak szolgák de a társadalom csak egy nagyon kis százaléka volt szolga a, a társadalom nagy része az sehol nem volt szolga hanem önálló gazdálkodást, valamilyen szintű gazdálkodást végzett, érted? mit értünk az, hogy valamilyen szintű gazdálkodást vagy saját növény volt vagy saját állattartása volt vagy mind a kettő vagy saját boltja volt vagy valamit előállított saját mit tudom én kis ipara volt, érted? tehát ami azt jelenti hogy gazdálkodtak az emberek és nem alkalmazottak voltak csak a az alkalmazottakat régen úgy hívták hogy szolga, jó? tehát szolga tehát az alkalmazott és a szolga az egy és ugyanaz volt a múltban egyébként most is egy és ugyanaz, csak most már nem úgy hívják hogy szolga hanem úgy hogy alkalmazott, jó? tehát az azt jelenti hogy, hogy mondom a társadalom csak egy szűk rétege volt szolga, szerte a világban Érted? szerte a világban, tehát nem csak itt Magyarországon, hanem szerte a világban Na és megnézzük, ugye ez azért volt, mert a férfiak azok kézben tudták tartani az életük és a család életének az irányítását. Világos ez? Ahhoz, hogy az ember irányítson, ahhoz vezetőnek kell lennie. Világos ez? Tehát ahhoz nem szabad a vezetői hajlamait, képességeit elvenni a nőkben ez a vezetői hajlam képesség az gyakorlatilag sehol nincs a férfiakhoz képest születésüknél fogva, jó? tehát sehol nincs de ugye ezt ki lehet fejleszteni például egy erőteljes anya révén a lány ki tudja fejleszteni magában az hogy nem jó anyának lenni férfiasan kell működni mert az jobb, hát mennyivel jobb az apámnak mint az anyámnak érted? és onnantól kezdve az a nő az férfiasan fog működni ha már felnőtt és nem nőiesen tehát nem gyengéd lesz hanem erőteljes no akkor nézzük tovább hogy elérték szépen azt a vágyakon keresztül hogy az emberek vásároljanak, oké? Okay? elérték azt egy másik dolog a férfiak legyengítésével hogy a férfiak is vásároljanak és ne vegyék a kezükbe a család irányítását ha megnézitek a mai világban ott ahol női irányítás van a családban viszonylag kevés az olyan család ahol nagyon jó anyagi körülményt tud a női vezetésű család ö, elérni van ilyen, van ilyen, nem akarok újra mutatni de már mutattam tehát van ilyen de ritka, érted? tehát viszonylag ritka tehát a legtöbb családban ha megnézitek a férfi által vezetett család ahol vezethet a férfi mert megvan az erőteljessége ott a férfi eléri azt hogy jó anyagi körülmények közé kerüljön a család, világos ez? tehát nem, nem azt jelenti hogy átlagos hanem átlagon felüli jó anyagi körülmény, jó? és az ritka de előfordul, hogy a női vezet, tehát női, mert a nő erőteljesebb ezért ugye női vezetés van a családban, hogy ott eléri a nő azt hogy átlagon felüli jövedelme legyen a családnak, ez ritkább, sokkal, sokkal ritkább jó? tehát ezáltal ugye ebből is látni hogy a férfiakban genetikailag benne van csak ha egyengítik akkor ezt kiölik belőlük jó a férfiakból, a nőknek meg ezt meg kell tanulniuk, az a nagy különbség oké? Okay? nagy különbség na most nézzük tovább ugye itt volt a vágy, itt volt a férfiak elgyengítése itt volt a nők megerősítése, jó? és akkor nézzük tovább a vágyak révén el tudták azt érni hogy az emberek gondolkodását is elnyomja mint említettem ugye a vágyaik és a gondolkodás része volt az a dolog hogy egy ember, tehát az emberi elménkben nincs olyan hogy te miben hiszel az hogy miben hiszel az a gondolkodásunknak a része és az nem a, az elménk azon része amely ösztönös tehát az amikor az ember valamiben hisz, az soha nem ösztönös, hanem tudatos miért, mert a hit az tanult. Az tanult. Kivétel, hogyha semmilyen hitet nem tanítanak a gyereknek. Oké? Okay? Tehát semmilyen hitet. Jó? Ez a kivétel. De a bármilyen hitet tanítanak, tehát a tanítás az a gondolkodásunk átformálását jelenti, és ha valakinek a hitét meg akarják változtatni, akkor ugye olyan dolgokat kell tanítani, hogyan? Tehát az ember úgy működik hogy alapvetően minden ember ösztönösen genetikailag kódoltan társas lény jó? tehát minden ember az azt jelenti hogy társas lényként van egy a többiekhez tehát a többséghez való alkalmazkodó képessége tehát az ember úgy működik hogy belső indítatást ö, eredményez az saját magában az adott szemében hogyha a többség úgy egy bizonyos dolgot csinál akkor ez a belső indítatás azt jelenti hogy ő is azt akarja csinálni amit a többiek csinálnak nem tudom elég világos voltam e, jó? tehát értitek? tehát magyarul ez minden emberben valamilyen szinten benne van hogy azt csinálni amit a többség csinál oké? Okay? na most ez miért fontos? mert úgy lehet az embereket átformálni tehát az embernek van egy hite ha a hitét meg akarod változtatni akkor vedd körül olyan emberekkel azt a szemét akiknek ellentétes a hite és előbb-utóbb az ő hite is meg fog változni, világos ez? ezt csinálták például a COVID nál ha emlékeztek, az oltásnál is ezt csinálták jó? tehát körülvenni az embereket akik másként gondolkodnak olyan emberekkel akik ellentétesen gondolkodnak és az olyan befolyással bír az adott szemére, hogy ő is elkezd úgy gondolkodni, mint a többiek. Világos, na most, de ezt hogy kezdték el csinálni? Ugye, hogy az gondoljátok végig, hogy arról volt szó, hogy a saját hitüket megváltoztatni az embereknek. Tehát például mit tudom én mondjuk beszületett valaki egy olyan családban akik vallásosak mondjuk az apja és anyja is majd felnő a gyerek és az nem vallásos és akkor megkérdezed hogy hogyan manóban, érted? és ilyen rengeteg volt, van oké? Okay? nagyon egyszerű szocializálták őt az iskolában érted? tehát ez egy tanítás, amit fogok mondani ha nem fogad szót a gyereked otthon beszéd meg a tanárnővel hogy miben nem fogad szót otthon a tanárnő csináltassa azt a gyerekekkel, amiben neked nem fogad szót a gyerek és ott az iskolában ő is fogja csinálni érted? tehát amit otthon nem csinál az azért mert a többi csinálja ezért ő is fogja csinálni és így a gyerekeket simán át lehet változtatni oké? Okay? meg lehet őket változtatni, ellentétessé lehet tenni mint amilyen volt érted? tehát ezzel szépen elérték hogy például azt tanítsák végig az iskolákban hogy nincs Isten és az ember az evolúció következménye és az egysejtűből lettünk és én erre azt gondolnám már fejnőtt, egy gyerekkoromban ezt elhittem felnőtt fejjel hogy aki azt tanítja hogy az egysejtőből lettünk annak azt mondanám hogy a jó büdös K meg anyádat, érted? azt, lehet hogy te abból vagy de én biztos nem oké? Okay? jó tehát lényeg az hogy gondoljátok végig azt tanították és az összes gyerek elfogadta ezt, mert mit mondanak otthon a szülők? figyelj a Kezdetek kezdetektől, nem? csináld azt amit a tanítónéni mond mit mondanak még? fogadj szót a tanítónénére ez ha nem felépítés mi a fészkes fene? gondoljátok végig hogy a szülők hogy felépítik a gyerekeknek a tanárt vagy az óvónőt? már, érted? na most akkor nézzük tovább tehát elérték azt hogy szépen az embereknek tehát van egy gyerekben van egy hit tudod milyen hit? egy egyiste hit tehát a gyerekben van egy olyan hogy neki van egy felsőbb rendű irányító lénye, érted? Úgy, tudod miért? mert kommunikálnak is ez olyan lényekkel amit a szülők nem látnak oké? Okay? tehát kommunikálnak vele ezáltal ugye a gyerek tudja hogy nem csak földi emberi lények vannak hanem vannak olyan lények is amit kézzel nem lehet megfogni érted? na most ami annyit jelent hogy ha vannak ilyen lények akkor nem csak az anyag létezik mert erről meggyőződött, de el kell érni hogy a gyerek számára minél hamarabb csak az anyag létezzen és ehhez kellett egy olyan tanítás ahol az összesnek ezt tanítják és persze az aki, aki még mindig rendelkezett esetleg 6-7 éves korra azzal hogy nem csak az anyagban hisz akkor előbb utóbb elfelejtse azt hogy mi volt gyerekkorába, világos? mert ugye van ez a, ez a tömeghatás hogy akkor ha a többi is azt csinálja akkor a többi is úgy gondolja akkor én is úgy gondolom, jó? na most az végignézzük tehát szépen meglovakolták azt a dolgot hogy az emberi elme hogyan működik? elérték hogy az emberek elveszítsék a, a földön túli dolgokban a hitüket, elveszítsék, csak a földi dolgokban higgyenek, az meg ugye az anyag egyértelműen, jó? egyengítették a férfiakat, megerősítették a nőket vágyaik alapján vásároltatják őket, nehogy azt mondták, hogy nem totál működik és onnantól kezdve hogy ezt kipróbálták hogy ez milyen jól működik akkor azt mondták hogy jó akkor vezessünk be egyéb dolgokat tehát olyan dolgokat hogy próbáljuk elérni azt hogy az ember és az élet tehát tehát az életműködése az, az nem anyag, az, az életműködésének semmi köze az anyaghoz, ha azt mondom csak egy dolgot mindenki ismeri azt a szót hogy idő nem? az idő az mióta anyag? tehát maga az idő, az mióta anyag soha nem volt az, soha nem lesz az egy dolog van hogy az időt azt mérhetik anyaggal, oké? Okay? de az anyag az ne, vagy az idő az nem anyag érted? tehát az idő az az élet része és semmi köze az anyaghoz, világos ez? semmi köze, mondom csak egy dolgot mondtam A, az élet működéséről és akkor nézzük, nézzük tovább ott van az ember működése minden ember azt gondolja hogy valamilyen szinten ő már tanult az ember működéséről, mert hát ott volt a biológia órák, meg előtte az élővilág órák hát mennyit tanítottak arról hogy milyen szerveink vannak, stb. még ugye volt demonstrálás is, még ott volt is, meg ilyen bőr, lesz, bőr le volt szedve azon a babán érted és ott voltak a szervek, hogy mennyi minden tud az ember működéséről közben arról, hogy elme, mennyit tudnak az emberek? az elme, tehát mondok egy másik dolgot az ember működéséről, jó? tehát ott van például az elme, az mióta anyag? mióta anyag? mi köze az anyaghoz az elmének? Hm? vagy a gondolkodás az mióta anyag? Hm? a gondolatainkat próbáld már megfogni, próbáld már látni, próbáld már megszagolni próbáld már ízlelni vagy megtapintani a gondolkodást, meg fogod tudni csinálni? nem, akkor léteznek olyan dolgok ami nem az anyaghoz kapcsolódnak hát most csak két dolgot mondtam, mondtam a gondolkodást és mondtam az időt az idő az az élet része a gondolkodás pedig emberi tulajdonság, próbálj már keresni olyan állatot ami gondolkodik mind ösztönösen cselekszik akár olyan formában hogy genetikailag már a szülők is csináltak olyat és ezáltal ő is csinál világos ez? nincs gondolkodás tehát megnézed az emberek nem ismerik az élet működését nem ismerik a, az ember működését mert ilyenek melyik részéről? A nem kézzelfogható részéről. Tehát a, az élet nem kézzelfogható részéről semmit nem tanítanak az embereknek. A, az ember nem kézzelfogható részéről semmit nem tanítanak az emberekről. Valakik azt mondják, hogy olyan sokan mondják, főleg itt a nyugati társadalomban, hogy olyan, hogy lélekről nem létezik. Ha nem létezik, nincs olyan hát lehet hogy ő számára nincsen de akkor megkérdezném akkor te számodra olyan hogy gondolkodás olyan sem létezik akkor magyarul te tök hülye vagy mert nem tudsz gondolkodni, nem? mert az tök hülye aki nem tud gondolkodni oké? Okay? tehát ezzel ha te azt mondod hogy nincs lélek akkor gyakorlatilag azt mondod hogy nincs gondolkodás ha nincs gondolkodás akkor minden ember hülye tehát magyarul minden embert leértékelsz nem? élük saját magadat mert te se tudsz gondolkodni és akkor mondhatnád hogy mi köze a gondolkodásnak a lélekhez? na akkor csak mondanám neked tehát szerinted akkor mihez van köze? akkor mondanád hogy az agyhoz aha az elefántak is mekkora agya van meg a bánának is meg a delfineknek is mégsem tudnak gondolkodni nem? és az állatok jó része legalább a fejlettebb állatok jó részének van agya és mégse tudnak gondolkodni tehát akkor mégse az agyhoz kapcsolódik a gondolkodás, nem? mert akkor mi se tudnánk gondolkodni ha az agyhoz kapcsolódna. hát akkor mi a manóhoz kapcsolódhat gondoljátok végig akkor lehet hogy ezt nem tanították neked hogy mihez kapcsolódik nem lehet hogy kellett volna ezt tanulni hm tehát akkor mennyire értette az ember működését, ha még azt sem tudod hogy az ember melyik része gondolkodik hát akkor mondhatnád hogy a szíved, szívből beszél tehát a szívünk gondolkodik, hát akkor többi állatnak is amelyiknek van szíve kellene, hogy gondolkodjon, nem? Hát gondolkozzunk már, ja hogy te nem tudsz gondolkodni mert mert ugye éppen az előbb megállapítottuk jó tehát gondoljuk végig ezt az egészet hogy az emberek mennyire ismerik a, a saját működésüket és ha megnézzük most a társadalom nagy részét mintha nem is akarná ismerni az élet és az ember működését és miért kellene ismerni? hát egy olyan világba érkeztünk ahol az életed irányítását a saját kezedbe kell tudni venni ha férfi vagy meg kellene erősödni ha nő vagy kellene egy olyan tulajdonság hogy gyengédség nem gyengeség gyengédség és esetleg akkor még párod is lenne ha kellően gyengéd tudnál lenni Okay? akkor Netántán még párt is sikerülne magadnak találni ellenkező nemben természetes úgy gondoltam, nem a saját nemedben, mert abban könnyű oké? Okay? tehát nem kellene hogy az ember megismeri az ember működését tehát azzal ami eddig volt az elmúlt száz évben elérték hogy az emberek elbutuljanak és eltehetetlenedjenek, érted? tehát ilyen tehetetlenek legyenek az emberek érted? tehát most gondold végig hogy lehet jobban haladni az életben egyedül vagy ketten nyilván ketten könnyebb, nem? de azt úgy hívják hogy ott kezdődik ha ellenkező nemről van szó hogy család nem? ott kezdődik a család hogy van egy férfi meg van egy nő akik összekötötték a sorsukat, nem? itt kezdődik a család és ennek lesz gyümölcse hogyha még megtehetik gyerek képében vagy gyerekek képében világos? és az azt jelenti hogy minél több gyerek annál nagyobb család de az alapcsalád az hölgy, úr, oké? Okay? Rendben? Tehát gondoljuk végig. És az embereknél mit értek el? Hát hogy vállások legyenek. És a vállások nagy részét vajon kik kezdeményezik? Nehogy azt higgyétek, hogy a férfiak, a két harmadát a vállásoknak a nők kezdeményezik. Tehát az azt jelenti, hogy kik az elégedetlenebb típusok hát nem a férfiak, mondhatjuk azt hogy átlagosan a hölgyek kétszer annyira elégetetlenkedők mint a férfiak hát a statisztikák ezt mutatják oké? Okay? átlagosan, átlagról van szó na most ezt végig gondoljuk, nem kellene tudnunk hogy hogyan működünk egy olyan világban ahol egyre nagyobb hűítések vannak egyre nagyobb pénzügyi problémák vannak, egyre nagyobb gazdasági problémák egyre nagyobb megfélemlítések vannak, nem kellene tenni magadért hogy fejlődj, nem kellene esetlegesen abban gondolkodni, most mondok példát, jó? már nagyon a végén vagyunk mondok példát, a múlt században még működött az hogy valaki nekiállt tanulni az ember és az élet működéséről most hogy kinél tanult minél tanult most ez ebből a szempontból részletkérdés, ha ezt tanulta a múlt században még működött de azóta eltelt a múlt század óta több mint 22 év és ez alatt a 22 év alatt annyi Negatív dolog történt, hogy előtte ennyi féle negatív dolog nem volt, beleértve a háborút is. Érted? Illetve a háborúkat is. Tehát most, ha végig gondolod, ha te nem nézel sose médiát, és nem vagy PPH-s, még akkor tuti, hogy információkat kapsz a kollégáktól a sok negatív dolgokról a rokonoktól, a párodtól, az öreg istentől, mindenkitől, érted? mindenkitől ami azt jelenti hogy soha ennyi lehúzó dolog ami az emberek hangulatát lehúzza nem volt na most az ember meg úgy működik hogyha tanul és lehúzzák valamint ha nem is tanult volna, elfelejti a tudást tehát ahhoz hogy az ember tényleg fejlődjön a mai társadalomban nem elég a tudás gyarapítás, nem kell hozzá egy közösség, akik ellensúlyozzák a pozitív gondolkodásukkal azt a rengeteg negatív dolgot amivel bombázzák manapság az embereket mindenféle módon és formában és még mi kell? hát egy, egy kéztetés arra hogy az ember ne álljon meg a fejlődésben mert ez a kettő még kevés, kevés a használható tudás, és kevés az, hogy egy közösség része, ahol normálisan gondolkodnak az emberek kell egy harmadik is, ami késztetést gerjezt az emberben, hogy nem állhatok meg a fejlődésben jobbnak és jobbnak kell lennem ezt pedig tudod micsoda? a saját csapat saját csapat, a közösségem belüli saját csapat ha nincs saját csapat én mindig azt láttam hogy az emberek megállnak azon a fejlődési szinten ami elég számukra és az ember hajlamos arra hogy ne tűzzön ki olyan célt ami tovább fejleszti mert már elérte a céljait, érted? és ha az embernek van saját csapata még azon belül is képzeljétek el úgy működik ha a csapat lélekszáma nem nő akkor a csapat vezetőjének a szellemi fejlődése megáll tehát ahhoz hogy egy ember szellemi fejlődése folyamatosan működjön ahhoz az is kell hogy egy folyamatosan növekvő létszámú csapata legyen, na erre varjátok gombot Várjátok érted? és ugye én megkérdezném hogy a bolygón rajtunk kívül tudsz-e még olyan szervezetet ahol az élet összes területére kapsz tudást, van egy közösség ahol részt vehetsz személyesen rendszeresen akár hetente kétszer sőt lehet saját csapatod és vezetheted a saját csapatod úgy hogy növekvő létszámú legyen az a saját magad által vezetett csapat, na ez a hármasság ha találsz még egyet a bolygón akkor én megeszem a kalapomat van egy pár kalapom otthon oké? Okay. van egy azt úgy hívják hogy PPH nyílt akadémia oké? Okay. tehát ami azt jelenti hogy ha valaki akar bárhol bármilyen fejlettségi szinten elindulni a fejlődésben ez a három dologra szüksége van tudásra, egy közösségre és egy olyan csap, saját csapatra ami folyamatosan növekszik oké? Okay? és ezt sehol nem találod meg a bolygón amit mi a bolygó szinten csinálunk az univerzumi szinten egyedülálló, csak úgy mondom oké? Okay? nem szinten egyedülálló hanem a saját univerzumunk szintjén totál egyedülálló köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak szeretlek benneteket, sziasztok! köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a lebilincselő előadást biztos hogy élőben nagyobb hatással van tehát én is otthon megnézem hú de jó de itt lenni közvetlen közelben és élőbe megnézni megint egy másik fajta szintet jelent az érzékelésben biztos vagyok benne hogy holnap visszahallgatom egyébként hát mit tudunk neked továbbiakban javasolni Nézzük meg még előadásokat aztán hoz egy döntést és legyél tanuló mert ez egy olyan lehetőség, ami nem minden nap és nem mindenhol jön szembe az emberre, csak tényleg valóban itt a PPH-ban mi ezt már itt azért egy párszor átéltük. Ugye beszéltünk arról, hogy mit szervezhetünk, ami által a csapatunk is lehet, és ami által ilyenekké váltunk az utóbbi években, mint amit itt láttok, mert mi nem ilyenek voltunk. És ugye sokan húzódóznak is tőle, hogy itt a Szedlacsik Miklós, pénz mindig a pénzről beszél meg mi is beszélünk a pénzről hát van itt valaki aki pénznek meg tud még élni itt a földi létben vagy vagy sokalják a tandíjat azt mondják hát én nem tudom hogy hol van olyan tandíj hogy az első nap 19.700 forint és a második hónaptól 9.800 hát a jónaptól 12.500 lesz a tandíj nem ilyen tandíjak vannak én tudom hogy egy hétvégi tanfolyam még egy lakásban is megütti azt a 30.000 forintos értéket azonnal egy napi tehát sehol nem adják ingyen és a másik meg az hogy ö, mi az ami ö, felejthetetlen és ö, teszi ezt az egészet és mély nyomot hagy az ember mert én tudok nektek mondani egyet pontosan ezen a héten történt hétfőn hogy ö, rám egy hölgy hogy ő szeretne tanuló lenni és hétfő délután befizette a tandíjat és kettő és fél napja tanuló, visszanézett egy előadást. Szia János, meghallgattam a szeretetről szól előadást. Hosszú idők óta most volt egy boldog, felszabadult napom. Hatalmas élmény, mintha egy új világ nyílt volna meg nekem. A legjobb döntés volt az életemben. Két és fél nap. Na. Hát ezért érdemes csinálni. És már nem az első ilyen hanem sok ilyen volt és hogy mi is mennyi mindent köszönhetünk ennek az iskolámnak és Szedlacsik Miklósnak, az is egy felejtetetlen dolog és azt se lehet mondani hogy a nagyon a közepén lennénk, mert még az elején vagyunk az egésznek hát mit fognak, mik fognak még ezek után történni majd? izgatottan várom egyébként, biztos hogy nagyon jó lesz én is köszönöm Szedlacsik Miklósnak ezt a tartalmas előadást és miközben hallgattam itt a képzést egyébként Nekem is az ment végig a gondolatomban, hogy ha én nem, mi nem jöttünk volna ide tanulni, és az igiek nem adták volna elénk a pph hát, valószínű, hogy én is azok az emberek közé tartoznék, aki nem lenne boldog, akit megvezetnek, akit el tudnak nyomni. És itt tényleg, itt mi megtapasztaltuk, és nem csak mi, hanem már itt nagyon sokan. Uh, azt, hogy amit itt átad nekünk a Szeret Miklós tanítást, azt, uh, azt be tudjuk építeni az életünkben, és valóban egy olyan életet tudunk élni a mai világban, amiben boldogok tudunk lenni. Uh, amivel az életben jövő problémáinkat meg tudjuk oldani, és nem ér minket váratlanul. Uh, mi már itt vagyunk uh, 8 és fél már most már 9 éve lesz, és uh, Pont itt beszélgettünk az előadás előtt, hogy uh, itt a mai világban tényleg uh, az a fontos, hogy hirtelen, tényleg itt napról napra történnek dolgok, mondhatjuk azt a világban, hogy legyen meg az a tudásod, hogy mit fogsz tenni. Megvan neked ez a tudásod? Mert nekünk PPH-soknak megvan. Én ezt, uh, ezt bátran ki tudom mondani, mert uh, mert tényleg a Miklós, ő jóval előrébb jár a dolgoknak mi tudtuk azt, hogy lesz a Covid mi, jó így nem, hogy most a Covid lesz, de minket felkészített a Miklós, hogy mi, mi lesz a jövőben, hogy készüljünk föl rá mi mindenre megkapjuk a, a megoldást, hogy, hogy hogy éljünk, hogy cselekedjünk három évvel előtt, amikor még semmi nem látott az egészből így van, így van és, és valóban tényleg igaz, hogy mi is nagyon sok fele voltunk, jártunk, és mi nekünk nem volt ilyen mesterünk, aki, aki így felkészített minket arra, hogy az életben kapjuk a problémákat, vagy hogy mit tegyünk a jövőben, hogy ö, felmaradjunk. És ö, én azt mondom azoknak az embereknek, akik már régen hallgatnak minket, vagy most hallgattak először, gyere el és győződj meg arról, hogy valóban milyen a Szedlacsik Miklós. Győződj meg arról, hogy itt a közösség milyen. Személyesen gyere el. Tehát itt nincsen semmi kötelettség. Ha is kezded a tanulást, ha te úgy gondolod, hogy neked erre nincs szükséged, akkor abba hagyod. Tehát itt nem fog senki agitálni téged, hogy már pedig lenítál, aztán keményen-kőkeményen. Ez a te életedről van szó. Ha te szeretnél egy jobb jövőt, egy boldogabb életet, akkor én azt mondom, hogy itt megkapod rá mindenre a választ, a tudást, hogy hogy élj a jövőben. Meg tényleg egy olyan közösséget kapsz, amit beszélte a Szedlacsik Miklós is, hogy uh, itt mi építjük egymást, van egy hatalmas célunk, ez a cél az aranykor, és uh, itt egység van. Tehát itt tényleg uh, építjük egymást, itt tényleg uh, itt nem fogjuk elnyomni egymást, és uh, a mai világban nem mindegy, hogy milyen emberekkel vagy körülvéve nem mindegy úgyhogy mondom, hogy gyere el, győződj meg próbáld ki, szerintem azt a pénzt sokkal <gül> olyan dolgokra elköltöd ami, amit nem tud beépíteni az életedbe de ezt ha beépíted, akkor tényleg egy boldog életet élsz élhetsz a szönet után szeretetteremtő coach képzésünk lesz amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél, részvétel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Az ujjanak, újaknak mondanám, hogy most vissza kell menni a főmenübe, képzéseink menüpont, és a jelenhavi élő szeretett teremtő kócsra kell kattintani, és ugye 30 perc múlva fog majd ott kezdődni az előadás. 20 óra 0 akkor kor fogunk kezdeni. Köszönjük szépen, Köszönjük Sziasztok. mai nap nap, házigazdáikártyánk.